Σαν το φήνικα γεννιέται, σαν φωτιά που πετά. Την ψυχή θα λιτρώσει και στενοκολάνει. Τώρα, άλλα, ό,τι τα κάνει ο, τι, κακά, ο και η είναι φαντεμούρφο, σαν να χορεύουν πάνω σε χειμερινό σύννεδο. Και πλησιάζει η ώρα της <οί> αλήθειας, όταν αυτό! Και ο <οί> Λεπίνας πέφτει Άσχημα νέα για τον Βράιτον!